Habari Samdau na karibu kwenye channel yetu. Na leo basi tunaenda kuangalia namna ya, ku, ya kubaini au kumbaini mtu kama kuna mtu anas, anasoma ana amehack simu yako, anasoma SMS yako, ama anana, zako au anaangalia taarifa zako mbalimbali calls na vitu vingine. Na kitu cha pili ambacho tutakiangalia ni jinsi ya kujitoa ikiwa huyu kuna mtu amefanya hivyo kwenye simu yako. Tutaona jinsi ya kujitoa. Kwa hizo hatua mbito kasopitia na bila kupoteza muda wako tuende kwenye hatua ya kwanza na tuangalie jinsi ya kumbaini kama kuna mtu anasoma SMS zako na kumbaini yule ambaye anasoma messages zako. Kwa tunafanyaje? Tunaelekea kwenye, kwenye tunafungua, then unabonyeza pale, tunaelekea kwenye kuingiza namba na ya kodi hizi tu SDG code. code. Tutaingiza namba nyota reli 62 reli. Alafu unapiga line unayotaka mimi ni namba 2 na piga okay. Tuseme. Eh nasema code started. Naona kwa mjibu wa simu yangu hakuna ambaye anasoma SMS zangu. Kuna SMS pale, kuna voice, kuna data hazija. Kuna mtu aneyeangalia fax, SMS sync packets pamoja na pad. Kwa hiyo simu yangu mimi iko okay, iko salama. Lakini kama ni wewe utakutana na na namba ilipoelekezwa taarifa zako eleke. Kama ni voice kama ni SMS itaonyeshwa hapo namba ambayo inaelekeana ndio huyo anayekaa simu yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini pale inapotokea kuna wakati fulani inakuwa ngumu kwa kupata taarifa sahihi kupitia ipitia hii kodi. Basiko na kodi nyingine. Naelekea pale kama kawaida kwa dial pad unafungua kama unapiga simu E, unaabonyeza nyota reli alafu naweka 21 na reli unapiga tena kulingana na line yako kama kawaida itakupatia taarifa zile zile lakini hii option inatumika pale tu utakapokuwa e, ile option ya kwanza haikupii taarifa sahihi naweza kaweka hivi lakini kumbe kuna mtu anakutumia njia ya pili sasa katika kuendelea na hili na video yetu tunaapo tuna na jinsi ya kubaini jinsi ya kumjua anaisoma sms zako tuelekee kwenye hatua ya pili na muhimu ya mwisho na hii hatua ni kujitoa kwa mtu ambaye amefanya hicho kama kuna mtu amefanya basi we unajitoa kwa yote ambaye amefanya na tunatumia kama kawaida SM, e, USD code na USD code yake tunaingiza namna ile kama kawaida tunaingia kwenye kama tunapiga simu unabonyeza nyota unabonyeza really really itambili really unapiga okay tunaona ime code started inasema call forwarding e, erasure was successful maana yake erased kama kuna mtu alikuwa ana an, an, an, an, an, an, ana hak simu yako kwa kupiga hii code unakuwa umemfuta umemuondoa hiyo ni njia ya kwanza ya kufuta kujitoa hatua pili unabonyeza nyota sorry unabonyeza reri reri 002 reri unapiga tena na hiyo inafanya kitu kile kile. Sawa? Inasema call forwarding erasure successful. Kwa hiyo kwa kufanya hivi utakuwa umefanikiwa kubaini ambaye nafanya kitu cha anafa na yako na pia kujiondoa kwa yoyote yule ambaye amekuwa akifanya hivyo kwenye simu yako. Hasante na tafadhali endelea kufuatilia video zinazofuata kwa kulike na kusubscribe ili uendelee kupata kupata notification ya video mpya zinazokuja kuhusiana na technical issues kama hizi asante